Eikö viippe katsoa kasviksesta, mitä pitää tilaa? No joo. Uusi rivitilaus. Salattia 12 kiloa. Tomaattia 10 kiloa. Kurkkua 12 Purjosipulia 15 Paprikaa 5 kiloa. Uusi rivi, puna juurta, 15 kiloa. Tilaus on sun sähköpostissa. Ok, hyvä, kiitos paljon. Ole hyvä.